ازيكم حبايبي عاملين ايه النهارده بقى حبيت اعمل لكم الفاصوليا البيضة لكل الناس اللي ما تعملها بطريقه صح انا هجيب الطريقه الصح ليها جبت حله على النار هحط فيها معلقة سمنة حلوة كده تكون حلوة كبيرة وهحط عليها بصلية حلوة برضو كبيرة مقطعها برضو قطع كده صغيرة وهقلبها كويس جدا البصلة انا المهم في, في الوصفة جي انا مش عايزة البصلة آه تبقى لونها دهبي لان انا هكمل بيها الوصفات هحط فيها برضو معلقة توم برضو تكون حلوة كده كبيرة وهقلب بقى واشوح البصلة لغاية بس ما تتبل معي وهبدا انزل معايا بقطع اللحمه دي لحمه طرنشات لو ما في مكعبات هتقطعيها برده قطع صغيره شويه وعشان تجي هتاخد التسويه الصح مع الفاصوليا البيضه بتاعتك وهحطها كده زي ما انتم شايفين وهبدا بقى احط عليها رشه فلفل اسود صغيره خالص عشان بس ايه تديني كده ريحه لل للحمه وانا بقلبها تكون ريحتها حلوه وهنزل كده زي ما قلت بصوا صغيره وهقلب بقى اللحمه اه تقليبه حلوه مع البصله وهغطيها بقى في المرحله دي عشان عايزاها ايه البصله تنزل ميتها وتاخد وتدي مع بعض في اللحمه تتشرب اللحمه من البصله وبعد كده دي كانت ميه البصل نزلت من البصله وهي بتتستوى معاها بس هقلبها كده تقليبه بس صغيره وهنزل عليها بقى ايه اه الطماطم بتاعتك طبعا الطماطم هتكون على حسب كميه اللوبيا بتاعتك اللي انت عمليها وهحط عليهم برده حبه ميه كده صغيرين وهبدا بقى ايه يعني تبدا كده ايه تستوى كده على بسيطه معايا هحط عليها رشه فلفل اسود وهحط عليها معلقه كزبره لان انا حطيتهم في الوصفه وهحط بقى ايه رشه صغيره خالص شطه عشان الشطه دي كانت حرقه فعشان عندي اولاد حطيت رشه صغيره خالص وهقلبها بس كويس جدا كده وهبدا بقى انزل عليها بالفاصوليا البيضة اللي انا سلقتها وكنت مخليها على جنب لغايه لما احضر الوصفه هقلب المكونات دي كويس جدا مع بعضيها في الحله وهبدا بقى ايه اغطي عليها الحله واسيبها تستوى معايا بس زي ما أنتوا شايفين هي كده استوت معايا وكانت جميله طبعا اللحمه دايبه معايا جدا في قلب الوصفه طعمها تحفه وريحتها كانت جميله جدا فلسه الناس اللي ما بتعملش الفاصوليا البيضه لا جربي الطريقه ديت وعلى ضمانتي هتاكليها والصراحه تحفه جدا بصو التسبيكه بتاعتها كمان حمراء وجميله ما حطيتش ولا صلصه ولا اي حاجه هي عصير الطماطم اللي انا اشتغلت بيه في الوصفه وبالف هنا وشفا وشير للفيديو كتير وباي باي